Всім привіт народу, з вами Валентин, піратський геймінг. Перепрошую одразу за мій голос. Зараз на даний момент я прихворівший, але в будь-якому випадку новина достатньо термінова, яку я, би я хотів би озвучити. Це зміни в Microsoft Store, а конкретно в Store Xbox 360. Недавно у мене виникла така ситуація, що я хотів е, скачати на саму консоль Гру, яка в мене була раніше вже передбана через е, роздачу Xbox Live Hold. І останньою з цих ігор була Portal 2. На Xbox Series я її раніше скачував, і я є в стані її скачати, а на Xbox 360 такої можливості вже немає. У ну, зв'язку з чим вона зв'язана, на даний момент я би хотів показати. У зв'язку з тим, що від 7 лютого і потихеньку вже вони починають до 7 лютого частину бібліотеки підчищати. Це не що ви на даний момент взагалі не зможете купити якихось ігор на 360-м боксі ви можете ще якісь використовувати, але потихеньку час цієї консолі треба жити в реальності добігає свого. Тому на фізичних носіях, тобто на дисках. І якщо у вас ігра була вже раніше придбана та скачана на цю консоль, ви її без проблем зможете скачати. Але е, при, спробі, при, спробі, при спробі скачки е, Portal 2 мені вибивало помилку. І найбільше до мене прийшло ось таке повідомлення. Зараз переклад його українською мовою прикріплю збоку. Переходячи по цьому посиланню, нас буде зустрічати ось така сторінка. В залежності від регіону список ігор буде змінюватися, але не сильно критично там на, на пару ігор. І знову ж, приблизний список ігор. Я зараз вам е, покажу на фотографіях, які вчора вночі зробив. Хотів раніше це відео випустити, але вчора вже не було сил, тому сьогодні опускаю. <кхем> І приблизно з того, що ми бачимо, так, деякі ігри та доповнення будуть видалені з Marketplace. Тому це відноситься на даний момент поки що до 100 самого 360 Xbox на сторі. Xbox One, Xbox Series. Він ще буде відрізнятися. Зараз на ньому будуть якісь ігри доступні, якісь недоступні. Але те, що є на даний момент на Xbox One і Xbox Series, воно так і залишиться. Воно зараз стосується тільки 360-го, що ті ігри не будуть доступні. Тому для доповнення тих фотографій, що я показував. Показую так само на прикладі регіонів, так? Беремо так само, наприклад, я вам показував раніше регіон Америка. Беремо, наприклад, регіон Європа. Європа. Так. І беремо, наприклад, ту саму Польщу найближчу до нас. Не дивіться на те, що український регіон є, але все ж продажі ігор. Немає, як і українського регіону на самій консолі. Тому візьмемо Польщу. На російському регіоні та американському я перевіряв. І на польському видає воно слідуючим чином. Деякі частини асосінів, старі версії колди. І це, нагадаю, це версії для 360-го відбуксу. Були ігри кросге, які були в, в, в, в теж виходили для версії Xbox One. Вони будуть надал, надалі доступні. Це забираються саме версії. Для Xbox 360. Наприклад, Advanced Warfare і Call of Duty Ghost — це кросген проекти. Тому. Версії для Xbox One будуть лишатися, а версії для Xbox 360 будуть зникати. Так само, як, наприклад, Counter-Strike Global Offensing, якщо ще до, пор... до цих пір ще хтось грає. Night for Dead старенькі частини. Prince of Persia. Ну, і решта в старий Battlefront. Якось так. Тому, так як написано в цій статті, якщо у вас ці ігри раніше були скачані, якщо вони у нас були у вас придбані, або якщо, наприклад, ви використовували інший аккаунт, але, так скажем, перенесли ліцензію, і і тоді зможете використовувати. Якщо цього раніше не було зроблено, то ні. Звісно, краще, щоб у, вас ця, щоб у вас ця гра була придбана, тоді зможете її використовувати. Але, наприклад, як було це в мене, що я не міг скачати е, Portal 2 на 360, Xbox це е, е, загадка. Але хоча б на Xbox Series я зможу її скачати. Тобто, по факту, вона мене придбана. Тому тут, скажімо так, в моєму випадку тут навіть якесь суперечення є цьому пункту, але в будь-якому випадку ви зможете цю гру використовувати та, яка у вас була перед мене. А потихеньку час 360 Xbox іксбокса потихеньку стихає, але це надалі є актуальна консоль, якщо про ній згадується в 2023 році. Якщо вона досі актуальна, а вона дійсно актуальна, От вона у мене тут до стоїть, не пилиться, використовується. І ближайшим часом я і про неї запишу відгук. Про досвід використання її вже на протязі двох років. Тому так, був, був радий допомогти, був радий освітити таку інформацію. Тому е, використовуйте можливість до 7 лютого 23 року. У вас залишилось... Е, Зараз 4 дні. Хто ще має бажання придбати ці ігри в електронному варіанті, можете брати. Але раджу, раджу використовувати вторинний ринок, так, брати ігри на фізичних носіях. Тоді у вас вони точно не зникнуть та зможете грати спокійно і без підключення до інтернету, використовуючи 360 Xbox. Тому так. Увради допомогти. Усім гарного дня, <кій> здоров'я <кій> та миру. А з вами був Валентин Пірецький Геймінг. Папа. -па.